Na jesen, keď chlapci rukujú, zanikajú mamku aj milu. Prišla jeseň, ja som usa rukobár, svoju najmilejšiu za neťak. Prišla jeseň, ja som usa rukobár, svoju najmilejšiu za Dvojný psaničko, ako sa máš moje srdcie, Kajdi na svoju milu Hľadaj si ti djelčinu inu Ta djelčina, v ktoru si ti malta graf Bude sa na jesen vidávať Ta djelčina, v ktoru si ti malta, graf, Bude sa na Hey!